Друзі, всім привіт! Хочу вас привітати з 2021 роком та Різдвом Христовим. Сьогодні в мене на обзорі сигналізатори. Зранку проснувся і в мене біля подушки така, така чудова річ. З бантиком все як має бути. Бантик забираємо. І запхана якась записка. Тут пише, будь завжди чимний і отримаєш багато подарунків. Дякую, буду чимний. Такий гарний подарунок мені подарив син Сергій. Дякую йому. Такий чудовий подарунок. Такий потужний у нас чехолчик. Є два замочка. починаємо відкривати так всередині в нас входить гарантійний талон заповнений все як має бути інструкція Brian B1 пише як підключити звук дати все повністю Такая у нас коробочка, что у нас тут и да? сам сигнализатор, где до него пейдер, чтоб сама что начинает не вылазать, и да пейдер, 4 плюс 1. Зараз ми ставим батарейки, перевіримо, де пасок на пейджер. Так, де наші батарейки? Так, батарейки тут знайшли. Прості, дешеві. Пейджер, ну, на перший вигляд, вже зроблений. Ідеально. Матовий колір. Три кнопочки. Заді в нас йде міні-батарейка. Дуже маленькі, тоненькі взагалі. Бомба. Знімаються антенки. Може бути так. Ну, з антеннами ліпше. Взагалі бомба миниатюр так за сюда сразу все заправил и остальные четвертый Ипадж, маленький миниатюрный. Сюда пается шнурочек. Ну, было бы классно, если как бы было бы какой-то клипса на кишеню, на штаны. Всё, пробуем запускать. И загорелось четыре сигнализатора. Червоний. Це у нас має бути зелений. Е. Жовтий і синій. синий. ну, зараз ми попробуємо. Так реаговатые стеей гарантийным талоном синяя красный і жовтий перша верхня кнопочка це у нас, наскільки я розумію, звук буква В да, є безшумний взагалі и там и там безшумный походу мой бот безшумный режим чтобы не мешать и другим рыбакам далее у нас идет тональность і різні звуки, кому які подобається. І буква «С» – чутливість. Да. Пікой, конечно, сильно. показує, де спрацювало. І взаємо. Такий наборчик мега потужний. Мені подобається. Зараз ми поставимо на підставочку, поставимо патичок і подивимося, як воно буде жилкою працювати. Так, встановив сигналізатор. Зараз ми будемо тестувати його Будемо заряджати Brian Apex Doblo Тест 130 грам Зараз ми його розкладемо І подивимося, як воно буде пікати Погнали розкладати Так друзі поставив я на стоечку Сигналізатор Кинув Брайана Зараз ми будемо дивитися. Як воно реагує? Давай, клюй! О, там карпуша трофейний. Біжу цікати. Давай, давай, давай, клюй, клюй, клюй! Що, друзі, буду я на цьому закінчувати. Свій огляд сигналізаторів. Що вам сподобалось, складіть лайк, в кого є, пишіть коментарі. Кого цікавить, де можна придбати, Силочка буде в описаннях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, Весною ми протестуємо його більше. Провіримо пейджер, виробник заявляє, що дистанція 100 метрів, можна відходити від сигналізатора і він реагує так що так